El susține ce nu a fost nici la zilele de natere ale efilor din Serei, nici la tăierea porcului de la vila Serei. Această afirmație este una cu implica ei majore, pentru ce, în spaiul public, s-a afirmat în mai multe rânduri ce ar exista imagini Dragnea la astfel de evenimente.